Ovako znači, ako pritistete dlan od dlan i upotrebite mišiće da jako to pritisnete, onda veoma teško možete da podignete ruke u vode, probajte. Znači, ako držite jako pritistuti, pokušate da dignete, imate probleme, je sve ovo zategnuto i e, to ne da, pa to uradite ovako. Međutim, ako ovako promučete, posljednja tri prsta, jedno mimo drugog, i uhvatite ovako ovaj prste, jedna za drugi, onda nastojite kaži prst ovako, i ovako levi palac preklopite preko desnog palca. U ovoj poziciji ruke mogu da vam osnovno i veoma lako možete da pomerate to u bilogovnu smeru i gore i dole, i ovo, što ne možete da uradite kada su vam ruke ovakva. Znači, pozicija za sladašku vežbu disanje je ovak. Prvo par puta uradite ovako pokret putanjom, kuda će ruke da vam idu. Onda, u ovoj pozici počinjete da iznišete sa glasom K, znači ono, Dalje. i pred kraj, znači lagano sa izdasom spustite rugi do ove pozicije. I onda u tom položaju u kvar trenutaka nemojte da udišete. i onda počinje udak na nos. I udišete, udišete, udišete, udišete, udišete i onda pred krajem, da bi još više razmutni grudni pošli, pagalo prekomuta da podižete to gore do ove pozicije i udarnete do kraja. Dakle, odignete ruke grudi i dubore, ramena ostaju dole. I onda posle te druge pauze polno počinjete izdah i onda e, na dole. E sada e, u toku disanja je dopmeta ja ću uraditi ovakav pokret ha, ha, sa izdavom. Naravno, tibe tera dijafragu da naprivi veljšu amplitudu i a, moj udah i izdav će biti